bok ni nak kepala ni Dan weh dah ni apa orang semua ada semua ai duk aku ni rasanya ai ni aku eh lah patutlah mak paham ni pun lah patut nanti duk ko kalau nanti guli guli jadi galah ni bot orang kena damn habis-habis singa tu aku nak bidul Semuk banyak air pun mari benar situ Dekat gula Jadi buat aku tulis Dekat bekal gula Cukup tulis garam Biar semua dah semuk dah semua ingat tu garam jadi Idak maris situ Minyak tu aku Ha? Natang ni aku cek kawal aku Lebak pula Haa oh, dia nak malas lalu Namun bodoh kak Masa nama air tu kak dah ingat itu nak kena jawab Guys, jangan lupa like, comment, share dan subscribe Hari ini anda subscribe yang right? lain